My tomu říkáme salon, jo. takže ona to je taková dřevěná bouda, je to teda kovová konstrukce, ale v pláště ze dřeva a je to salon, protože hrajeme Wild West Show Dead Town. A vozí to tři a půl kamionu, je to dohromady tak 70 tun materiálu a staví se to pět dní. My jsme měli premiéru v březnu, loni a měli jsme naplánovaný vlastně rok hraní, poměrně jsme odehráli hodně představení, asi na 12 místech, zhruba 120 představení a to bylo plánované předtím, než to existovalo. Měli jsme jediný zastavení v Čechách, mezi tím v červnu jsme hráli v Praze a pak jsme zase odjeli a teď se vracíme po druhý do Čech, tady jsme teda jako by vlastně první město po té Praze v Hradci a ještě nás čeká Brno a Plzeň, který na to navazujou a musím říct že snad jenom díky tomu, že se vlastně podařilo propojit ty tři města a nějakým způsobem rozložit ty, ty, ty náklady, hlavně na tu dopravu, tak jsme se do, mohli vrátit zpátky do Čech a jsem strašně rád. Já myslím, že do budoucna je to náš velký zájem, jakoby vejít víc starý než venku. Je pravda, že ten projekt je jakoby na menší města je velký, ale je vidět, že když se najdou nějaký blázen v tom městě a umí strhnout lidi a, a má lidi, kteří mu fandějí, věřej, a taky, když mu město s tím trošku pomůže, že to jde. Ve středu už je vyprodáno i ve čtvrtek. Na sobotu večer zbývají posledních pár stupenek a zbývá vlastně v sobotu od půl třetí a v neděli od půl osmé a je jak aktuální informace o vstupenkách jsou na www.duhovydomov.cz I když je vyprodáno, tak se stane, že buď to někdo jede z daleka nedorazí, ale samozřejmě my, když se stavíme tak tu náročnou stavbu a ale to, což je teda můj velký dík a uznání tady manželům a všem co jim v tom pomáhají, tak protože to je složitý to přivést a postavit, náročný jak finančně, tak prostě na tu práci, tak je náš zájem, aby všichni lidi, co mají zájem, Chce na to připojat, aby jsme aby je tam nějak dostali, to znamená, pokud budou chodit třeba rodiče s dětma, tak se zase získá nějaké místo, tak chci jenom říct, že pozvat všechny, kdo třeba nemají lístek, ať to zkusej, nebo se obrátí rovnou na manžele klidně den před tím představením a, a já věřím tomu, že uděláme všechno pro to, aby se sem dostali všichni.